Yes. Now I am a stable farmer. Nimejifunza kutoka kwa wataalamu, nikafuzu, nikawa mkulima bora. Mimi hutumia mbolea inayoitwa Elgon da DAP kwa upanzi wa mimea yenye afya bora. Halafu natumia mbolea ya DBTN ama da BT kwa ukuaji wa mimea bora hii imenisaidia kupata mavuno mengi nikilinganisha na siku za hapo mbeleni. Mbolea ya Elgon Thabiti inapatikana kwa viwango vya kilo kumi, 25 na kilo hamsini kote nchini. Tumia Elgon Thabiti fertilizer kwa ufanisi wa kilimo chako. Hata mke wangu anajivunia kuwa na mume wa mkulima thabiti. <laughs> Elgon Kenya Limited, your leader in crop protection.